علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ نہ ایک جگہ سے گزرے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر جو ہے نا اس طرح اس کی حالت ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے نا بڑی تیزی سے جو ہے نا پانی نکل رہا ہے اور کافی زیادہ مقدار میں نکل رہا ہے تو نبیوں کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے بھی بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے اس سے پوچھا تو کیوں اس طرح پانی بہا رہا گیا اس کی وجہ کیا گیا تو وہ پتھر جو تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کیا بتاؤں آپ کو رب کا فرمان ہے کہ جہنم جو ہے نا اس میں جلائے جائیں گے پتھر بخود و حاس جس میں پتھر اور لوگ جلائے جائیں گے تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھے نہ جہنم میں جلایا جائے کہیں میرا شمار ان پتھروں میں نہ آ جائے جن کو جہنم میں جلایا جائے گا میں اس خوف سے رو رہا ہوں تو پھر وہ جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے دعا کی تو ان کو استثناب مل گیا مطلب رہائی مل گئی کہ یہ پتھر جہنم میں نہیں جلے گا وہ پھر رونے لگ گیا وہ پانی جو تھا وہ اس کے آنسو تھے رو رہا تھا وہ پھر رونے لگ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب کیا ہوا اب تو تجھے معافی مل گئی ہے اب تو تجھے جہنم سے آزادی مل گئی اب کیوں روتا ہے تو وہ پتھر کہنے لگا اب میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کے رو رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے جہنم سے آزادی ادا فرما دی تو بھائیو رب تعالیٰ تو اتنا قریب ہے مان جاؤ نا یار مان جاؤ اس بات کو کہ رب تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا رب تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں رب تعالیٰ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ ملتا ہو لیکن رب تعالی یہ تیری کرم نوازی ہے تیرے حبیب علیہ صلاۃ وسلام کے نام کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوئے مان جاؤ نا کہ یار ہم سے گناہ ہو گئے ہیں مان جاؤ کہ یار ہم نے گناہ کیے ہیں اور توبہ کرو سچی توبہ کرو اور ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان گزارا جیسے ہم پہلے تھے رمضان سے رمضان ختم ہونے کے فورن بعد گناہوں والی زندگی جو ہے نا ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے ہم فوراً اس میں چلے جاتے ہیں اب پچھلے سال کتنا بندوں نے روزے رکھے روزہ رکھنے کے بعد کتنا بندے تبدیل ہوئے حالانکہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا ہمیں بہت کچھ بتا کے گیا کہ زندگی ایسے گزارنا کہ موت جو ہے وہ عید کی طرح آئے ایسے زندگی گزارنا روزہ صرف زبان کا نام نہیں ہے کہ زبان کو بند رکھ لینا یا پیٹ میں کچھ نہ ڈالنا یہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پورا سال جو ہے اسی طرح گزارنا ہے پھر اس میں عافیت ہے ایسے عافیت نہیں ہے بھائی مان جاؤ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرو معافی مانگو توبہ کرو اور جیسے اس مہینے کو گزارتے ہو ویسے ہی پورا سال گزارو پورا سال تو ہم ویسے بھی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ فضیلتیں ہی بہت زیادہ ہیں